Τι είναι το πλάνο 90 ημερών. Πολύ απλά είναι το πλάνο μία ημέρα επί 90 συνεχόμενε ημέρε. Για ποιο λόγο 90 ημέρε. Είναι το παράδειγμα που δίνει πολύ συχνά με το λάστιχο και τη βρύση. Αν δέσετε ένα λάστιχο ποτίσμα στη βρύση και τη βρύση και ανοίξετε τη βρύση. Θα αρχίσει να τρέχει νερό κατευθείαν από την άλλη άκρη του λάστιχο, όχι. Θα πρέπει να γεμίσει το λάστιχο με νερό, έτσι. Δεν είναι. Οι πρώτε 30 μέρε του πλάνου μα είναι το να γεμίζει το λάστιχο με νερό. Οπότε αν α πούμε εγώ να έξω τη βρύση, Και πού που το νερό, τι σημαίνει ότι δεν έχει νερό η βρύση; Όχι, υπάρχει νερό. Πρέπει να περιμένει για να γεμίσει το λάστιχο. Αν λοιπόν δουλεύετε στην επιχείρηση στι 30 ημέρε και ακόμα δεν έχετε το... δεν γίνει πλούσιοι, είναι ότι ακόμα γεμίσετε το λάστιχο με νερό, μην απομοντεύετε δηλαδή. Το δεύτερο μέρο θα αρχίσει να το πρώτο αποτέλεσμα. Θα αρχίσετε να βλέπετε το πράγμα δουλεύει και ότι υπάρχει νερό. Τον τρίτο μήνα, αν συνεχίσετε να κάνετε αυτό που θα σα δείξω σήμερα, θα έχετε τόσο πολύ δουλειά που πραγματικά δεν θα προλαβαίνετε. Γιατί κάνουμε, μόλι τελειώσουμε το πλάνο 90 ημερών, συνεχίζουμε με ένα δεύτερο πλάνο 90 ημερών. Ο στόχο σα για τα πρώτα 1 με 2 χρόνια θα είναι να κάνετε 3 πλάνα 90 ημερών το χρόνο. Τώρα, θα δούμε λοιπόν τα 10 βήματα για το δικό σα πλάνο.